Hei, olen Terhi Eskelinen, digitaalisten palvelujen monipuolinen osaaja. Olen suunnitellut ja toteuttanut alusta loppuun useita verkkosivuja. Viimeisimpänä saavutettavuusvaatimusten mukaisesti uraloikkarin käsikirjan. Toimin myös tämän käsikirjan päätoimittajana. Ohjausosaamiseni on kehittynyt opetus-, fasilitointi- ja koulutustehtävissä. Olen syventänyt tätä osaamistani ammatillisen opettajan opinnoilla, jossa suoritin myös some eksperttiosaamismerkit osaamismerkit Kuvaan, editoin ja tekstitän videoita. Tässä on lyhyt otos yhdestä toteuttamastani videosta. Digitarina osaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä osiossa perehdytään digitaalisen kerronnan lähtökohtiin, teoreettisiin perusteisiin ja käytännön sovelluksiin. Kirjoitan artikkeleita ja blogeja, toteutan postereita, uutiskirjeitä, somepäivityksiä ja mainoksia, teen siis myös taittoa ja kuvankäsittelyä.